בואו נניח שיש לנו את המשוואה הדיפרנציאלית הבאה מסדר שני. יש לנו נגזרת שנייה של y ועוד 4 כפול הנגזרת הראשונה ועוד 4y שווה ל-0. ונתפגשנו למצוא את הפתרון הכללי של המשוואה הדיפרנציאלית הזאת. אז הדבר הראשון שנחנו עושים, כפי שעשינו בסרטונים הקודמים, נקבל את המשוואה האופיינית, שהיא 4 ריבוע פלוס 4r, פלוס 4 שווה ל-0. זו המשוואה קלה לפתרון, אנחנו לא צריכים פה את המשוואה הריבועית, זה R ועוד 2 כפול R 2. וכעת משהו מעניין קורה, משהו שלא ראינו קודם. שני השורשים של המשוואה האופיינית שלנו הם למעשה אותו מספר. R שווה ל-2. לכן ניתן אומר שיש לנו רק פתרון 1, או שורש 1, או שורש חוזר. ואנחנו רוצים לומר שיש לנו רק R1 שמממש את המשוואה האופיינית, אתם יכולים לומר שזה בסדר, אולי הפתרון הכללי הוא רק y שווה לאיזה קבוע כפול e בחזקת מינוס שני x, כאשר משתמשים לפתרון אחד. והתשובה לכך תהיה, זה פתרון. ואם עניכם מאמינים, תוכלו זה. אבל זה לא הפתרון הכללי. ולמה אנחנו אומרים זאת? כיוון שזו משוואה דפנציאלית מסדר שני. ואם רוצים פיתרון ייחודי נצטרך לקבל שני תנאים התחלתיים שני תנאים התחלתיים שהשתמשנו את קורם למה שווה y של F, ולמה שווה y-tag של 0 ניתן לקבל למה שווה y של 5, מי יודע? אבל באופן כללי כאשר יש לנו משוואה דיפרנציאלית מסדר שמי חייבים לקבל שני תנאים התחלתיים כעת הבעיה אם זה ולמה זה לא פיתרון הכללי היא שאם אתם משתמשים באחד מהתנאים התחלתיים תוכלו לפתרו עבור C. נכון? תקבלו תשובה, תפתרו עבור C. אבל אז אין מה לעשות עם התנאי ההתחלתי השני. למעשה פרט המקרה בודד אחד, כל C שתקבלו עבור התנאי ההתחלתי הראשון, זה לא יהיה זה. המשוואה לא תהיה נכונה עבור השני, ותוכלו לנסות זאת בעצמכם. הכוונה, מניחים ש של 0 שווה ל-A, ו-Y של 0 שווה ל 5 בואו נראה אם זה עובד. אם של 0 שווה ל-a, זה אומר ש-a שווה ל-c כפול e בחזקת מינוס 2 כפול 0, או e בחזקת 0, אז c שווה ל-a, נכון? אז אם היה לכם רק את התנאי התחלתי הראשון, בסדר. הפתרון היחודי הוא y שווה כפול e בחזקת מינוס 2x. בואו נראה אם היחודי הזה מקיים את התנאי השני. התנאי ההתחלתי השני, אז מה הנגזרת של זה? y-tag שווה מינוס 2a, e בחזקת מינוס 2x, וזה אומר שחמישה a, התנאי ההתחלתי הראשון, אומר שחמישה a שווה ל-2a כפול e בחזקת מינוס 2 כפול 0, אז e בחזקת 0, או דרך אחרת להגיד e בחזקת 0 זה רק 1, אומר שחמישה a שווה ל-2a ואנחנו יודעים שזה לא נכון. אז שימו לב, כאשר יש לנו רק את הכללי, או את הפסאודו כללי, פתרון, זה יכול לקיים באופן כללי, רק אחד משני התנאים התחלתיים, ואנחנו בעלי מזלת, שני התנאים התחלתיים. אז לפחות נותן לכם תחושה אינטיוטיבית של מהו לא הפתרון הכללי. אז ננקה פה מעט, נצטרך את המקום הזה. אז מה עושים? נוכל להשתמש בשיטה שנקראת הפחתת צדר, וזה רק אומר, בואו רק ננחש פתרון שני. באופן כללי כשנאר, אנחנו חושבים בראשונה על משוואה הדיפרנציאלית, אם ישתנה קבוע לינארי כזה, אז אומרים, E בחזקת Rx יכול להיות נחוש טוב. ולמה? כיוון שכל המגזרות של E הם סוג של מכפלות של הפונקציה המקורית. וזו הסיבה שהשתמשנו בזה. אז אם אנחנו מחפשים פתרון שני, זה לא פוגע בלעשות בל את אותו הניחוש, שזה יותר כללי, נבצע את הניחוש שלנו עבור הפתרון השני שלנו. נקרא לזה g לניחוש, נניח שזה פונקציה של x כפול הפתרון הראשון שלנו, e בחזקת מינוס 2x, ניתן אומר איזה פונקציה של x כפול c כפול e בחזקת מינוס 2x, הוא סוג של סיכום c, אבל הוא חלק רנדומלי מהפונקציה של x, אז נהיה כמה שיותר כלליים, נניח שזה פתרון, נניח שזה פיתרון. ואז נציב חזרה במשוואה הדיפרנציאלית המקורית, ונראה אם אנחנו יכולים לפתור עבור v שיעשה שהכל יעבוד. לפני שנעשה זאת נמצא את הראשונה והשנייה. הנגזרת הראשונה של g שווה, זה חוק התוצר. ונזרוק את v של x, אנחנו יודעים שv הוא פונקציה ולא קבוע, אז חוק התוצר, נגזרת של הראשון, v, tag, כפול הביטוי השני e בחזקת מינוס שני x, ועוד, הפונקציה הראשונה או הביטוי כפול הנגזרת של השני. אז מינוס 2 כפול e בחזקת מינוס 2x. או נכתוב זאת מאורגן יותר, g-tag שווה לv-tag e בחזקת מינוס 2x, פחות 2ve בחזקת מינוס 2x. כעצריך לקבל את הנגזרת השנייה. נכתוב זאת בצבע שונה שלא יהיה מונוטוני. אז גזרת השנייה, אני צריך לעשות זאת התוצר פה פעמיים. נגזרת של הביטוי הראשון, נקבל v tag tag e בחזקת מינוס שני x פחות שני v tag e בחזקת מינוס שני x, זה היה רק התוצר שוב, ואז גזרת של הביטוי השני יהיה, בואו נראה, נגזרת של הראשון תג, v' לכן זה יהיה מינוס שני v'e בחזקת מינוס שני x. כן. ועוד ארבעה v'e בחזקת, אני מקווה שלא עשינו טעות וניתן לפשט את נאט. אז קיבלנו את הנגזרת השנייה של g, שזה הניחוש שלנו זה שווה לנגזרות השנייה של v. v... זה v' e' בחזקת מינוס 2x, לא, מינוס, סליחה, פחות 2 v' ta... סליחה, פחות 4 v' כבעת שיש לנו מינוס 2, מינוס 2, מינוס 4 v' e' x. ועוד 4 v' e' בחזקת מינוס 2x. וכעת לפני שאנחנו מציבים זאת לתוך זה, ניתן לעשות את הספיטה. זה יעשה את האלגברה יותר פשוטה. שימו לב ש-G זה משהו כפול E וחצקת מינוס שני X. ניתן נוציא גורם משותף G-tag, זה E וחצקת מינוס שני X, ו-G-tag-tag ניתן נוציא גורם E וחצקת מינוס שני X. אז נוציא אותם מחוצה. אז כאשר רושבים זאת, ניתן לכתוב... הנגזרת השנייה היא G tag tag בצורה... וננסה לעשות זאת, זה e בחזקת מינוס שני x כפול הנגזרת השנייה, כעת ניתן להיפטר מהביטוי e בחזקת מינוס שני x, אז v תג תג פחות ארבעה v תג ועוד ארבעה v, נכון? אם נפשט זה נקבל את הנגזרת השנייה שזה זה, ועוד ארבע כפול הנגזרת הראשונה, וגם נוציא גורם את e בחזקת מינוס 2x, אז ועוד 4 כפול זה, זה יהיה ועוד 4a v תאג פחות 8a נכון? שוב, 2 נכון, 4 כפול 2 אז 4 כפול זאת, לא היינו רושמים, וכנראה שהיינו עושים טעות של חוסר תשומת לב, e בחזקת מינוס 2x, ואני כבר לנו מקום, ובכל מכן מה שעושים, מציבים נגזרת שנייה, נגזרת ראשונה, ו-g חזרה לתוך המשוואה הדיפרנציאלית, ואנחנו יודעים שזה חייב להיות שווה 0 ובואו נראה אם אנחנו יכולים לפשט זה קצת יותר. ואז זה יפתור בואו נראה, יש פה כמה דברים. יש לנו ועוד 4V ועוד 4V, זה ועוד 8V, נכון? פחות 8V. אז ועוד 4 פחות 8 ועוד 4, אלו מתפתלים, זה ועוד 8 פחות 8, אלו מתפתלים. וישנו גם מינוס 4V ועוד 4V, כזה ומתפתלים. עשינו כמה פישוטים חשובים, ונקבל i בחזקת מינוס 2x כפול v, טאג, טאג, ניתן לי כל V tag tag של X, כעת ששמרנו הרבה מקום, זה שווה ל-0. אנחנו יודעים שלעולם זה לא יהיה שווה ל-0. כעת קבענו שביטוי זה חייב להיות שווה ל-0. ויש לנו משוואה דיפונציאלית מסדר שני. קיבלנו שהנגזרת השנייה של V ביחס ל-X, או שפונקציה של X שווה ל-0. כעת צריך להפריד את שני צידי המשוואה פעמיים. בהפרעה דעה אחת, מה מקבלים? V שווה, אם נקרא לזה V' של X, שווה C1, ואם נבצע את האנטי של שני הצדדים, שוב, נקבל V של X שווה ל-C1X, ועוד איזה C2 אחר, נכון? כעת זכרו, מה יהיה הניחוש שלנו? הניחוש שלנו היה שהפתרון הכללי שלנו יהיה פונקציה שרירותית של v כפול הפתרון הראשון שמצאנו. זה e בחצקת מינוס שני f, אנחנו לוקחים את הניחוש הזה ומציבים אותו, אנחנו למעשה יכולים לפתור עבור v הזה. ונקבל שv שווה לזה. אז מה מעניין. אז מהו g, או למה שווה הפונקציה שנכרשנו וזה כבר לא ניחוש? כבר ביססנו את זה כדבר שעובד. ה-g כפתרון שלנו שווה, אנחנו יכולים לקנות אותו כ של x כפול e בחזקת מינוס 2x. זה שווה לזה. זה c1x ועוד c2 כפול e בחזקת מינוס 2x. זה שווה ל-c1x, e בחזקת מינוס 2x ועוד c2e בחזקת 2x. וכעת יש לנו פיתרון כללי אמיתי. יש לנו שני קבועים, אז אנחנו יכולים לקיים את שני התנאים ההתחלתיים, ואם מחפשים תבנית, זוהי התבנית. כאשר יש לנו שורש חוזר של המשוואה האופיינית שלנו, הפיתרון הכללי יהיה, אתם תשתמשו ב -E בחזקת, באיזה שורש שיש, פעם איי, אבל פעם אחת יהיה לכם X לפני זה, וזה עובד בכל פעם, אבל הוא משוואה אלינארית, אם קבוע הומוגני מסדר שני. Nitra é de